Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme play tváka. Budeme potřebovat černou fixu. Papír ve tváru WC o straně Pat 15 cm. Vezmeme si ten papír a takhle ho ohneme. A přihledíme si to poutom. Pak to otevřeme. A takhle asi nějak takhle to přehneme. A to samé i na druhé straně. Takže vezmeme tato a takhle to dáme přes a tato taky. Ale. Pak to. A tadyto taky. Tak to otečíme a takhle to přehneme. Tak to vezmeme a mám, <laughs> tak to přejdeme. Tak uděláme ocas, tím, že tady to takhle. Když to máme, tak si vezmeme na černou fixu, nakreslíme kusu a tak. A máme to. Tak ahoj, ahoj!